ආයුබෝවන් මම ආයුර්වේද වෛද්‍ය එච්.එම්. විතානාරච්චි ආයුර්වේද ගැන මුළු ලෝකෙටම කියන්නේ ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර සහ ඖෂධ ගැන ලෝකෙටම කියන්න ලංකාවේ එකම සහ ප්‍රථම ආයුර්වේද කෞතුකාගාරය නිර්මාණය කළේ මම මහියංගන ආයුර්වේද මාස කිහිපයක රෝහලදී අපි සඳුරනල පුරාණ වට්ටෝරුවකට අණුව හදාගත්ත ඖෂධ කීපයක් එයි අංක 1 රුධිර ශෝධනයි ඒක හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඕක වෙනදෙන්න ඉස්සෙල්ලා රෝගවලින් ආරක්ෂා වෙන තමයි හොඳම ඖෂධ දැන් මේ මිල ඖෂධ කාලේ කාලය බොහොම වටිනවා. ඒක නිසා GestureDetector පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඖෂධ පන්තියක් තමයි මම හඳුන්වලා දුන්නේ. රුධිර ශෝධනී. සතියේලේ පිරිසිදු වෙනවා. පියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල් ඒවත් අඩු වෙනවා. මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන පිරිස අපිට දන්නවලා තියෙනවා. වඩා රෝග බැලෙන්නේ රක්තය දූෂණය වීම තුළින්. විනාඩියකට හෘදයේ වස්තුවේ රුධිරය ලීටර් 5ක් පොම්ප කරන මේක දමනි හරහා ගිහිම උගඩුවෙන් පිරිසිදු වෙලා ආචිරාමගෙන් නැවත හදවතට ඇතුල් වෙනවා මේ මිලිලීටර් 750ක් ගමන් කරන්නේ මොලේට ඒ කිය මේ ගමන් කරන රුධිරයේ යම්කිසි දුර්වලතාවය යම්සි අපිරිසිදු බවක් තිබුණොත් ඉතින් මේ කියන මේ මේ රුධිරශෝධනිය මගින් එය රක්තය පිරිසිදු කරනවා මුලින්ම දින 25කට පුළුවන් මේක අරගෙන බලන්න ඒ දින 25 තුළින් තමයි තේරෙනවා මේකේ තියෙන ගුණාගුණ රුධිරශෝධනයක උපදේ විශ්padStart බොන්න එතකොට රෑන දින්දර විනාඩි 30කට කලින් තව පැකට් එකක් බොන්න උවිතර ෂෝදන මේකේ අඩංගු වෙන්නේ කලුදුරු කලුදුරු ඇතුළු සුසන්යෝගයක් වට්ටෝරුව තියෙන මේකේ. එතකොට මේ අනිත් එක මේක සුපිරිදාර්ණි මේ සුපිරිදාර්ණි කියන T බෑග් එකක්. මේකේ තියෙන 70 ලුණු විල. දැන් ලුණු විල ඖෂධයේ කියන්නේ විරේචන ඖෂධයක් ආයුර්වේදේ. ඒ වගේම මතක ශක්තිය, ධාරණ ශක්තිය වැඩි කරන ඖෂධයක්. හැබැයි ඒකෙන් විතරක් නෑ. මේකේ තියෙන්නේ වට්ටෝරුව සුසන්යෝගයක්. ඒ කියන්න ඕන මේ ඖෂධ අසෛනාගර කප්ප පරීක්ෂාවකින් පස්සේ ආර් රි ඩෙපාර්ට්මන්ට් එක විසින් අනුමත කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ රුද්‍රශෝධනී පැටන්ට් එකයි මුලින් පටන් ගන්න කෙනකොට රුද්‍රශෝධනී එකයි සුබිධාරණී එකයි ගන්නාන 3-25% කට කෝප්ප 75% කට ඖෂධ මෙතන තියෙනවා. එතရင် පටන් ගන්න පුළුවන් ඒ 25% ටම උන්ට තීරණවත් මේ සුපිරි ධාර්මික සීනි අවශ්‍ය නැහැ වැල්නී තියෙන නිසා ස්වභාවික පැරදසක් වෙනවා. වස විස නැති ස්වභාවික ඖෂධ බවතරේ මතක තියාගන්න. මහියංගන ආයුර්වේද කෞතුකාගාරයෙන් හඳුන්වා දෙන මේ බෙහෙත් වර්ගයේ ඔබ තරගෙන සූදානම් වෙන්න රෝගවලින් ආරක්ෂා වෙලා